ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کافی دنوں کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ لوگ میرے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ کمنٹ بھی کر رہے ہیں میرا بنیادی مقصد ویڈیوز کا آپ کے خدمت میں پیش کرنے کا یہی ہے کہ ہم امداد باہمی کوآپریٹیو کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں اور خاص طور پر مالی مسائل کو اس وقت جو مہنگائی ہے بے روزگاری ہے جو پریشانی ہے جو سب غریب ہیں سب سے وہ ان کے لیے زیادہ مسائل ہیں تو اس کو میں نے سوچا کہ حل کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تو میں نے اس موضوع کو چنا ہے کہ بنگلہ دیش اور ہندوستانی خواتین کی کوآپریٹیو سوسائٹیز کے طر پر ہم خواتین کی کوآپریٹیو سوسائٹیز کی تشخیص کر سکتے ہیں تو اس موضوع پر میں آپ سے تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ مضمون کافی مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہے تو اس میں میں فض بار آپ سے اس میں بات کروں گا تاکہ میں آپ کو یہ بتانا جو بتا رہا ہوں وہ آپ اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اور خصوصاً خواتین جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دیں آج میں خواتین کے امداد باہمی کے انجمنوں کے لیے خصوصی موضوع کا انتخاب کیا ہے اگر کوئی شخص یا ملک اپنے ملک کو معاشی ترقی دینا چاہے تو اپنے ملک یا شخص اس طریقۂ کار کو سیکھنے کی کوشش کرتا جس سے ملک میں معاشی خوشحالی آئے مولوی وحید الدین صاحب کا ایک خصوصی مضمون جو ہے ایک رسالے میں شائع ہوا تھا جس کا عمومان تھا دشمن سے سیکھنا وہ لکھتے ہیں کہ جنگ عظیم کے اول میں امریکہ کی جاپان پر بمباری سے جاپان کی معیشت تقریباً ختم ہو چکی تھی جنگ کے خاتمے کے بعد اس وقت کے وزیراعظم نے ملک کے بڑے معیشت دانوں کی میٹنگ بلائی اور ان سے کہا موجودہ معیشت کی تباہی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اگر وقت پر معیشت کو بحال نہ کیا جا سکے تو ملک غذائی بحران سے دوچار ہو جائے گا جیسا کہ ہم آج کر غذائی بحران سے دو ہیں ان معیشت دانوں نے وزیراعظم سے کہا ہمارے پاس اتنے بڑے مالی بحران پر قابو پانے کے لیے کوئی تجاویز نہیں ہیں لیکن ایک مشورہ دے سکتے ہیں اگر آپ اس سے اتفاق کر لیں تو امید ہے کہ ہم مالی بحران پر قابو پا سکتے ہیں وزیر اعظم نے کہا کیا مشورہ ہے امریکہ میں ایک پروفیسر ہیں معاشیات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اگر ان سے معاشی صورتحال پر خابو پانی کے لیے مشورہ لیا جائے تو امریکہ تو, تو وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ ہمارا دشمن رہا ہے اسی کے وجہ ہمارے ملک میں تباہی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں ان پروفیسر صاحب سے بات کروں گا اور انہوں نے ان کو خط لکھا اور ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں پروفیسر نے آئے قبول معیشت بہار کرنے کے طریقے وضاح کیے جاپان نے بہت جلد معاشی بوران پر خواب پا لیا بلکہ آج تک انہی اصولوں پر عمل کر رہا ہے میرا یہ واقعہ بان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملک دشمن سے سیکھ کر اپنے ملک کو تماشی تباہی سے بچا دیتا ہے تو ہم اپنے پڑوسی ملک بندہ دیش اور ہندوستان کے خواتین کے فلاح و بہبود اور مالی طور پر مستم کرنے کے لیے سیکھا جائے تو کیا حرج ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان کے خواتین کی کوآپریٹیو سوسائٹی کے طرز پر پاکستان میں ایسی ہی سوسائٹی قائم کی جا سکتی ہیں پاکستان کے دیہاتی خواتین کی کوآپریٹیو سوسائٹی کو ادارہ جاتی کی ضرورت ہے جہاں تک میری معلومات ہے بنگلہ دیش میں خواتین کی تقریباً پانچ ہزار سوسائٹی ہیں اور ہندوستان میں کئی ہزار ہیں بنگلہ دیش میں خواتین کے کوآپریٹو منظم کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گئے تاکہ کم آمدنی والے گروپوں میں خواتین کی چھوٹی بچتوں کو متحرک کیا جا سکے اب اس میں میں یہاں پہ یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں دوسرے صوبوں کی تو بات نہیں کرتا لیکن اپنے سندھ کے صوبے کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک زمانے میں تیس سال پہلے डेढ़ सौ या दो सौ थी थीं की जिसमें कराची में 15 से बीस सोसाइटियाँ थीं और फाल थी और वो जो ख़वा जो हैं बड़ी मेहनत और लगन से उनको चला रही चला रही थी उसमें कॉपरेटिव स्टोर और आपके सनत वर्फत नीटिंग के इंस्टीट्यूट थे जहाँ पर लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती اور پھر وہ جب ٹریننگ کر لیتی تھیں تو ان کے روزگار کے مواقع بیشتر آتے تھے اس کے لیے محترمہ حمید دفتر صاحبہ مرحوم نے بہت محنت کی وہ ڈپٹی رجسٹرار تھیں اور ان کو خواتین کی سوسائٹیوں کو فعال کرنے میں بڑی محنت کی اسی کے ساتھ ساتھ محترمہ فرکندہ حمید صحابہ بھی اس میں پیش پیش رہیں اور بڑی محنت سے ان کرتے رہیں ان سوسائٹیوں کو چلانے کے لیے اور ان کی نگرانی کرتی تھیں ان کو ہر طرح کے مشورے دیتی تھیں اور ان کے نمائش کے جو سامان تیار کرتی تھیں ارے سیکھ کے جو چیزیں تیار کرتی تھیں اس کی نمائش بھی کی جاتی تھی اور ایک مرتبہ سالہ میں وہاں پر ایک بہت, بہت بڑا نمائش کی گئی تھی خواتین کوآپریٹیو سوسائٹیز کا سب چیزیں اور اس کو گورنر صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا اور آپ کو یہاں بھی بتا دوں کہ کراچی میں ایک لڑکی ایسی تھی جس نے پریس پرنٹنگ پریس قائم کیا تھا اور وہ چلا رہی تھی تو اس کے ساتھ جو ہے اور بھی جو خواتین تھیں وہ بھی کام کر رہی تھیں ایک اچھا سلسلہ تھا اور ان کے لیے حکومت نے اس زمانے کے ان کے لیے قرضوں کا بندوبست بھی کیا تھا لیکن حیرانی کی بات ہے کہ یہ کیسے ختم ہو گئے کس طرح ختم ہو گئے ان کا وجود تو ہے یہ شاید ہو ایک بات یہ تو مجھے میرے علم میں نہیں ہے لیکن ہے نہیں خواتین کا ایک ونگ ہوا کرتا تھا الگ سے جس میں خواتین اے آر ہیں یا ڈی آر ہیں ڈپٹی رجسٹار ہیں اسسٹنٹ رجسٹر ہیں اپائنٹ کی جاتی تھیں اور وہ خواتین الگ کہا جاتا تھا لیکن बाद में वो भी ख़ ख़त्म करके वो जो उनके खुवात थी उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार असटेंट रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर उनको जो है जनरल उसमें एडमिनिस्ट्रेशन उसमें शामिल कर दिया और वो चीज़ ख़त्म हो गई तो जिसके वजह से अगर वो सोसाइटियाँ चलती होती और भी बहुत सारी बनती उनके मसाइल में उनकी मदद भी मैंने की है उनकी जो सोसाइटीज के सालाना ऑडिट ان کا ریکارڈ تیار کر کے انہیں دیتا تھا بلا معاوضہ اور ان کے جو بھی ان کے تقاریب ہوتی تھیں اس میں بھی اس میں وہ ان کی ساتھ مدد کرتا تھا اور بہرحال مختصر یہ ہے کہ کافی ابوں کی لیکن افسوس ہے کہ یہ لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے جو سوسائٹیاں تھیں ان کو بحال کی جائے یا نئی رجسٹر کی جائے خواتین کو سب لاگ کیا جائیں اس کے لیے جو ہے سب سے اہم مسئلہ ٹریننگ ہے تعلیم ہے تو خواتین کو جو ہے باقاعدہ جو ہے تحریک امدادی میں ہمیں شمولیت کے لیے ان کو شامل کیا جائے ان کو ٹریننگ دی جائے اور لڑکیوں کو جو ہے صنعت و رفت اور جو جو کر سکتی ہیں اس کے ان کو سہولتیں فراہم کی جائیں تو یقیناً جو ہے اگر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی تقریباً پچاس سے زائد آبادی خواتین پر مشتمل ہے لیکن حیرت بد یہی ہے کہ پندرہ سے بیس فیصد خواتین جو ہے وہ اس میں شامل ہیں مالی مشکل اس میں کاروبار میں یا اس میں مختلف اس میں حصہ لے رہی ہیں اور ہر محکمے میں وہ اپنے کام کر رہی ہیں لیکن باقی تو سب بیکار ہیں ایک مرد گھر کا کمانے والا ہے چار کھانے والے ہیں جو خواتین ہیں وہ پکوان کرنے کے بعد تو عام طور پر جو کچھ کام کاج اس کے بعد فارغ ہوتی ہیں تو ان سے کام لیا جائے اور دنیا میں تقریباً خواتین سے سب کام کرتی ہیں آپ دیکھیں جاپان ہے چین ہے امریکہ ہے فرانس ہے جرمنی ہندوستان ہے بنگلہ دیش ہے آپ وہاں پہ اگر آپ کے معلومات آپ حاصل کریں تو ان خواتین کا بہت بڑا کردار ہے ملک کی معاشی معیشت کو بحال کرنے میں تو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں یہ میرا ایک مقصد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں اور اس کے لیے جد و جہد کریں کوئی راستہ نکالیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں <coughs> اس مقالے میں گاؤں کی خواتین کی کوپریٹو سوسائٹی کے تنظیم اور انتظام پر توجہ مرکز مرکوز کی گئی تھی اس سوسائٹی کا نام جنمی جو مہیلہ مایا سماتی یہ بنگلہ دیش کے ایک سوسائٹی کا نام ہے جو بنگلہ دیش کے ضلع سنگھ کے غفار گاؤں تھانے میں قائم کیا گیا تھا جس کا نام آئی آر ڈی پی رپورٹ کی معلومات سوسائٹی کے بیس منتخب افراد کے انٹرویو کے مطابق کی گئی ہیں سوسائٹی حسس کے قیمت بچت رکنیت کے سرکاری اکار سے مشورہ کیا گیا ہے کہ ایک اے, اے سیون 163 नंबर कैटेगरी कोऑपरेटिव से इस सोसाइटी के 10 करोड़ रुपये की अजाफी कारकरी पैदावारी सर्गियों के लिहाज से सरना जमा कर लिया है क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हम कर सकते हैं लेकिन इस तरफ तोज् दी जाए रास्ता निकालें कि हम मीशत को कैसे ठीक करते ये सिर्फ काम हुकूमत का ये है कि वही करें तो करें हम नहीं करें लेकिन नहीं हमें भी जो है सोचना चाहिए اس طرح کوآپریٹیو سوسائٹیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے پہلے یہاں کراچی میں کوآپریٹیو سٹور بھی ہوتے تھے کوآپریٹیو بینک بھی ہوتے تھے ان کے میں دوران ملازمت میں نے آڈٹ بھی کی ہے اور آپ کے قرضہ جات کی, کی سوسائٹیز تھیں وہ بھی بہت ابھی بھی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن اس وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو دوسری موضوع ہیں اس کا پر جو ہے سوسائٹی بنانی چاہیے اور اگر اس سلسلے میں کوئی ہماری مدد کی ضرورت ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں پیداواری سرگرمیوں کے لحاظ سے جمع کر گیا ہے اس کی کامیابی کی پیج ایک فرد کی سرچار کی عادت ہے انجمن کے اکثرتی افراد کا قروج دھیانت اور تعاون کا جذبہ مضبوط ہے جناب یہ جو فلاحی کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جب آپ قربانی دیں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو پھر سب آپ کی مدد کریں اور کوپریٹو کا امداد باہمی کا اصول ہے سب ایک کے لیے ایک سب کے لیے یعنی ایک آدمی جو ہے سب کے لیے محنت کرے اس کا مطلب یہ ہے جو سوسائٹی کے ممبران ہوتے ہیں مثال کے سور ہیں تو سو ممبر جو ہے ایک چیز کے لینے کے لیے اپنا پیسہ ڈالتے ہیں اور تو اس میں جو جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس اس کو بھی اس سے فائدہ مل سکتا ہے تو یہ اس کے اوپر غور کریں ابھی چونکہ یہ مضمون بہت زیادہ طویل ہے تو اس کے پھر ان دوسری قسم ہے پھر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا اگر اس میں کوئی خامی ہے تو آپ مجھے نشاندہی کریں اور میں کوئی خاص مقرر نہیں ہوں اور عام لوگوں پر یہ شکایت ہے کہ میں دیکھ کے جو ہے پڑھتا ہوں تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں کہ میں اپنی عمر کے حساب سے میں بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہوں تو اس لیے میں لکھ کے رکھتا ہوں اور لکھ کے رکھ کے تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے آپ کو مطلب ایک آپ اس کو ناگوار آپ کو گزرے تو اس کے لیے جو ہے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے رکھے اور اللہ آپ کا نگوان رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ